Viorica Dencil, prima reachie după de secretizarea protocolului se.re.i.pg, trebuie să ajungem la un moment zero. Premierul Viorica Dencil a spus, marci, întrebat despre de ce secretizarea protocolelor între parchetul general sub SRI, ce trebuie să se ajungă la un moment zero, iar pentru sănătatea societcii sublinierei, pentru cre subliniere terea încrederi în instituțiile statului trebuie să vedem tot ce se întâmplă. Cred ce trebuie să ajungem la un moment zero sublinierei cred ce pentru sănătatea societății Cred sublinierea încrederii în instituțiile statului trebuie să vedem tot ce se întâmplă pentru a ne putea edifica cu multe lucruri care au apărut în spațiul public. Consider ce este necesar să facem acest lucru sublinierei, după cum subliniere tici eu chiar am cerut public de secretizarea, a declarat premierul care a participat, marci.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 Protocolul a fost semnat în februarie 2009 de Procurorul General Tiberiu Nicu, sublinierei prim adjunctul S.R.I. Florian Coldea, sublinierei a înlocuit documente similare încheiate chiar imediat după înființarea de cetre Guvernul Nestase a Parchetului Național Anticorupție, na, actuala DNA.